وقد علمنا بانك باسط كف النوال فبالاحسان جد واعطف علينا فبحرك زاخر يا ذا الجلال اذا لم تاتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الليالي سالتك بالنبي وال بيت لهم جاه على مر الليالي ترينا الحق حقا نتبعه وجنبنا به طرق الضلال ونختم بالصلاة على محمد وأصحابه وأتباعه وآله. اللهم وآل وآل صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. رباه صلي على النبي محمد مدين مدين أزكى الصلاة وزي وسلم تسليما. بارك, بارك عليه وآله, وآله, وآله مع صحبه صح صح والقائمين بنهجه تقويما وابعثه محمود المقام مكرما أنت الكريم, الكريم فزد له التكريم يا من أمرت, أمرت فقلت فيما قلته صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه, صلاةً وسلاما عليك يا سيدي يا سبيدي رسول الله. الله يا من زكاك ربك في قرانه بقوله سبحانه وانك لعلى خلق عظيم والذي كانت بعثته كما قال صلى الله عليه وسلم انما بعثته لاتمم مكارم الاخلاق فهذه رسالته وهذه بعثته في العالمين فعندما سئل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن ونحن إذ يطيب لنا ويعز علي في نفس, الوقت, الوقت, نفس الوقت, الوقت نأتي هنا لنقدم, هنا لنقدم واجب العزاء في عالم من أعلام القرآن، عالم من أعلام دولة التلاوة ملأ الآفاق بقرآن يتلى وبتراثٍ ومكتبة عظيمة من القرآن الكريم ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته وأن تكون شافعة له يوم القيامة فضيلة العالم القرآني الراحل صاحب الحنجره الذهبيه صاحب الصوت الملائكي صاحب الصوت الشكي فضيله القارئ شيخ محمد السيد ضيف الذي كان عندما يذكر في الاذاعه فانه كما كان يلقب بالهرم الرابع يطيب لنا ونحن في هذا المقام يطيب لنا الحديث عن هذا العالم القراني واننا اذ نحزن لفراقه لكنه لا يعز على خالقه فمن المؤكد انه في منزله في منزله عاليه عند رب السماوات والارض منزله اعدت لقارئ القران كما قال سيدنا رسول الله قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القران اقرا ورتل وارتق كما كنت تقرا في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فندل الله سبحانه وتعالى أن يكرم نزله وأن يجعله في مرتبة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عندما نتحدث عن هذا العلم القرآني فضيلة الشيخ محمد الصيد الطيف فضيلة الشيخ محمد السيد ضيف فإننا نذكره بأخلاقه التي تخلق بها فكان الأسوة الحسنة له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا العلم القرآني سمحا طيبا بشوشا صاحب خلو كل من عرفه أحبه وارتبط به نفسيا وقلبيا لأخلاقه العالية الرفيعة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن, ان تكون شفيعه له يوم القيامه وانني اذ اتقدم إذا بخالص العزاء بالنيابه عن, عن التلفزيون المصري والهيئه الوطنيه للاعلام والبرامج الدينيه بالتلفزيون المصري وزميلنا الاستاذ عبد العزيز عمران رئيس الاداره المركزيه للبرامج الدينيه وبالاصاله عن نفسي نتقدم اولا لكل عشاق ومحبي الضيف كما كان يطلق عليه كل عشاق القران الكريم في كل انحاء الدنيا عامة وفي مصر خاصه وفي محافظه الدقهليه وقرى محافظه الدقهليه وطناح على وجه الخصوص التي فقدت علما من اعلامها ونخص بالعزاء اسره الفقيد الراحم فضيله الشيخ محمد السيد ضيف وندعو الله سبحانه وتعالى أن, أن يغسله, يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس نضع الله سبحانه وتعالى لهذا العالم القرآني بأن يكرم نزله وأن يصبر أهله ومحبيه والقائمين على مدرسته في التلاوه القرانيه وفي النهايه فان من يحب الشيخ محمد الصيد يجب عليه الا ينساه من الدعاء وان يكون دائم الذكر له ولسيرته وندعو كل من يريد ان يقرا القران وان يتميز فيه ان يقرا سيره فضيله الشيخ محمد الصيد لتكون نهجا ونبراسا له يمشي على خطاه. وفي النهايه فاني أشكر, أشكر جميع من حضروا لتقديم واجب العزاء وأشكركم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله, الله وبركاته مركة مركة مركة